Camera deputaților a votat un nou acord cu Brazilia, Liviu Dragnea, cinta ironiilor în plen. Camera deputaților a votat miercuri, 28 martie. Proiectul de lege pentru ratificarea tratatului între România și Republica Federativa Braziliei privind asistența judiciar reciproc în materie penal, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017. privit expunerii de motive, tratatul negociat este unul modern, respunzând astfel evoluției fenomenului infracțional transnațional sublinierei în sublinierei propune să faciliteze cooperarea judiciar bilaterală în în lupta împotriva formelor grave ale criminalicii, precum corupția, criminalitatea organizată, traficul de persoane, traficul de droguri. Traficul de arme, terorismul. Principalele prevederi ale tratatului stabilesc domeniul de reglementare, în faza de cercetare, de urmărire penală sub în faza de judecat, formele de asistent fiind, notificarea de acte, audierea persoanelor, inclusiv prin videoconfering, Transferul temporar al persoanelor decinute, sechestrul sublinierei confiscarea, remiterea de documente, materiale de prop sublinierei obiecte, virgule, localizarea sau identificarea de persoane ori bunuri, restituirea bunurilor, schimbul spontan de informații. Dragnea a fost cinta ironilor opoziției în plen, din cauza presupuselor sale lecturi cu cara sud-american. Publica se proiect scria că Liviu Dragnea Mugurel Gheorghia, fost coleg de facultate, sunt suspect într-un caz de sepelare de bani în Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din acea star, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes. Liviu Dragnea ar fi suspectat ce ar fi folosit bani proveniți din afaceri corupte din România la achizia de proprietii pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara. O cerere de asistență judiciar a ajuns în Brazilia. Conform Procurorului Federal, pe 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public a Poliei din România. Cererea a fost procesat de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor, Cooperare Internaional, care face parte din Ministerul Justiției din Brazilia. I-a fost trimis mai departe către parchetul din statul Ceara. Liviu Dragnea a negat ce ar avea proprietci în Brazilia sau ce ar avea acum o no subliniere timp despre o anchet care se le vizeze în Brazilia.